Hei! I denne filmen har jeg tenkt å vise deg hvordan du kan bruke Studio i Canvas for å gjøre skjermopptak. Studio, det er i virkeligheten en programvare som heter screencast o en del universiteter og høyskoler har da kjøpt denne tjenesten i Canvas. Og hvis du nå sitter i din Canvas borte til venstre, om du har denne knappen som heter Studio, så har både du og studentene dine er tilgang til denne tjenesten, og det er kjempebra. Der kan du enten spille inn egne opplæringsfilmer, eller studentene dine kan spille inn filmer. Mine studenter spiller for exempel inn eksamensbesvarelser på video som de leverer her i Canvas. La oss ta en titt. Når du har trykket på knappen Studio så kommer du in i dette miljøet. Ikke bli forvirret at jeg har mange videoer liggende her fra før, du har sannsynligvis ingen. Jeg vil at du titter opp i høyre hjørne. Opp i høyre hjørne, her kan du legge til eksisterende filmer du har spilt inn i andre tjenester eller programvarer. Men det vi skal titte på i denne filmen, det er hvordan du gjør opptak, og da må du trykke på den knappen som heter Record. Så velger du Screen Capture. Du kunne valt webkamera også, men in i Screen Capture så kan du også velge om du også skal ha et av en person, det vi kaller for Talking Head. Når du trycker på denne knappen første gangen, så blir du bedt om å laste den i en liten programvare og installere den. Det er du nødt til å gjøre. Da kommer du til en veiledning som ser ut sånn som detta här og du trycker på Download. Når du har installert denne programvaren, så vil det se ut sånn som du ser ut nå ned til venstre på skjermen hos meg. Det som er her, det er egentlig brukerpanelet for programvaren. La se vad den har å by på. Först måste du välja om du ska ta record av skärm eller webbkamera. Når du måste gå in på webbkamera så må du välja här, hvis du har flera webbkameror på maskinen din för att välja det riktiga webbkameran. När jag har gjort det så trycker jag på minimize och jag är till bak igen. Jag har också en möjlighet till att välja both, det vill säga si både screen cast, skärmen och ett bild av mig nere til höger det er absolutt å anbefale. Så er det spørsmål om hvor på skjermen skal det gjøres opptak. Jeg anbefaller at du går in på der det står size, og så går du in og så velger du full screen. Da får du inn alt som er på skjermen. Som du ser här på mikrofon så har jeg et lydutslag, det er et godt tegn, da har vi lydopptak. Hvis du titter här, så kan du velge hvilke mikrofoner som er koblet til. Du har sannsynligvis andre valg enn det jeg har. Det siste valget du skal ta stilling til, er om du skal ta med lyden på PC-en, eller om du ikke skal ha det. Oftere enn du tror, så er det lurt å ha med det som kalles for system audio, så jeg velger å si ja til det. Nå gjelder det å gjøre klart det man ønsker å ta opptak av. I mitt demotilfelle her, så er det nok som mange andre, jeg vil ha PowerPoint som et utgangspunkt for opptaket. Da minimerer jeg Canvas, og så har jeg PowerPoint-presentasjonen min her klar i bakgrunnen. Jeg går faktisk og setter på presentation og i og med at jeg har to skjermer, så må jeg gjøre en ombytte her, slik at jeg får hovedskjermen på denne skjermen. Och da er jeg egentlig klar til opptak, det er noe med å tenke seg om vad ska jeg si, og så trycker jag på Record nede til venstre og så starter opptaket når han har telt seg ned. Velkommen til denne forelesningen der vi skal snakke om hvordan vi bruker Studio i Canvas til å gjøre skjermopptak. Hvis jeg vil ha en pause så trycker jeg på pausen nede i venstre ørene. Jeg er ikke sikker på om du så det ikonet. Hvis jeg nå vil fortsette å gjøre opptaket så trycker jag på record igjen. Og vi skal nå se på tjenesten. Og hvis vi går videre i PowerPoint så skal vi se at uh, i virkeligheten så er Studio Screencastomatic. Det er nemlig en tjeneste som er da innebygd i Canvas og blir nå kalt for Studio. Så trykker jag på pause igen nede i venstre hjørne. Og nå er jeg egentlig ferdig med den demoen jeg skal visse dere. I virkeligheten så vil jo din film bli lengre. Jeg anbefaler ikke å lage altfor lange filmer. Ikke gå over 10-12 minutter, det er det lengste jeg anbefaler deg. Hvis du har egentlig planlagt å holde en 45 minuters økt, så er det ofte lurere å dele den opp i kanskje 3-15 minutter, i stedet for å spille en lang fil film. Det är nämligen så sånn att det har en stor dropout rate når du går fra 6, 7, 8, 9, 10 minuter och utover. Så min anbefaling är att spilla heller var inte flera. Nu vi se på vad vi gör vidare för att publicera dette. Då trycker jag på done. Då kommer jag opp till et steg där jag kan trycke på play för att se en avspelning av det som sker. Välkommen till denna föreläsningen där vi ska snacka om hvis du ønsker å klippe vekk noe i starten eller slutten, for eksempel klipping og sånt, så kan vi dra denne her i starten, og vi kan dra tilsvarende i bånd av filmen. Som du ser på skjermen så er disse kurvene, det er lydkurver, så vi kan se her når vi startet å snakke og når vi sluttet å snakke. Så trenger denne her en titel. Jeg skrev min første forelesning online, og så er det frivillig om du skriver en beskrivelse. Nå må du trykke på Upload. Og nå vil det ta ganske lang tid, jo lengre filmfilen var, jo lengre tid vil det ta før denne her er publisert. Når den er ferdig med å laste opp, så trycker du på knappen Continue. Jeg trykker på Escape på PowerPointen min, og så går jeg tilbake til Studio. Och her i Canvas så vil du se at du får nå en egen eh, videofil som er den tittern du ga filmen din. Eh, hvis du nå går här og trykker på disse tre prikkene, så kan du trykke på de, og da kan du velge å trykke på Share media. Og da kan du trykke på Create a public link, og da kan du gå inn og så kan du kopiere det som står her. Ctrl C så kopierer du, og så kan du distribuere den linken ut til studentene dine. Jeg skal også vise deg hvordan du kan publisere denne filmen denne filmen på en side i Canvas. Da har jeg forflyttet mig till et kurs i Canvas, og jeg går in på en modul, og så, hvis du ikke har opprettet en modul allerede, så kan du trykke på plus här på modul. Eller så går du nå på plus på selve modulen, og jeg velger at jeg skal opprette en side, ny side, og som ge en titel til denne siden. Jeg kaller min for nettundervisning, og så trycker jag på «Legg til punkt». Da har fått fram siden nettundervisning. Jeg går in på siden nettundervisning. Så går jag in på «Rediger». Så kan jeg skrive inn informativ tekst. Etter jeg har skrevet inn teksten, så går jag på en ny linje, og nå vil jeg henvise oppmerksomheten til dette ikonet. detta er nemlig studioknappen i Canvas. Så hvis jeg nå trycker på studioknappen, så åpner den studiobiblioteket mitt. Her finner vi det siste opptaket som jeg gjorde, som jeg nå skal publisere til studentene mine. Trykker på det. Så er det en mulighet her. Hvis du allow lave kommens, da kan studentene kommentere underveis i video. Det er veldig bra, men vit at du ikke får noe varsel når det kommer slik kommunikasjon fra studentene. Så da må du følge opp dette her. Så kan du også trykke på dette valget, da blir det mulig for studenten å laste ned videon slik at den kan se offline. Jeg tar av den og velger denne, og så trykker jeg på Embed-knappen. Embed vil si at nå setter jeg in et videovindu in i Canvas-siden. Og så trykker jeg på Lagre, eventuelt Lagre og publisere. Og sånn her vil det bli seende ut for studenten når den skal se på filmen du har publisert. Studenten trykker da på Play. Velkommen til denne forelesningen. Den følger da undervisningen din online. Jeg håper dette var en liten hjelp til hvordan du kan flytte undervisningen din fra campus til nett. Lykke til med din nettundervisning.